مشهري لا إزاز حيا هي لكم الدجاج أربعة وعشرين واحد وعشرين درهم بعدين صمار خمسة درهم هذا قلت ليا سي عبد بني ملال ها بني بني <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> قبل العيونه العيونه شكيبات نص واحد يا الساده يا حراره شوف يا السلع هذا يا سته وعشرين سته سته وعشرين درهم اشرين سنه اشرين وعشرين. اشرين واحد وعشرين درهم. اشرين سنه اشرين سنه اشرين الصباح سنه الله سنه سنه سنه سنه شحال فيه كيلو دابا دا كي يكون فيه عبد الفاطر الزع والله يحيي خويا ها خمسمائه وستين حي لا وستين حي لا 560 وستين لا وستين وستين حي لا خمسمائه وستين